Álljunk fel és imádkozzunk. Magasztalunk Istenünk azért, hogy itt állhatunk újból a te színed előtt is, imádkozhatunk hozzád és megszólíthatunk téged. Tudjuk azt, hogy minden áldás tőled győ, és te tudod megáldani a mi házas életünket is, és ezen az estén is imádkozunk, hogy taníts bennünket, hogy. Hogyan kell nekünk igazi szent életben megélni a házas életet, hogy ne jusson csődbe az életünk, a házas életünk. Imádkozunk, hogy taníts ezen az estén is, és könyörgünk azokért, akiknek rombadőlt a házas élete. Imádkozunk azért, hogy Te, aki tud segíteni rajtunk az ilyen helyzetekben is, könyöröghetünk Te hozzád, hogy te légy segítségül az ilyen embereknek is, hogy megtalálják a békesség útját, a hozzád vezető útat. Magasztalunk azért, hogy kiáltatunk Te hozzád, és imádkozunk azért, hogy légy itt közöttünk, és áld meg alkalmunkat. Amen. Amen. Énekeljük közösen a 321-es számú éneket. 321. Istenünk, halld meg, hő imánk. Istenek igét olvassuk Malachiás proféta könyve második részéből, a 10-től 16-ig terjedő igékből. Majd Márk evangéliuma 10. részéből az első tizenkét verset olvassuk tovább. Malakiás próféta könyve második részéből, 10-től 16-ig, és Márk tizedik részéből, az első tizenkét verset. A Szent Ige így van megírva. Nem egy atyánk van én -e, nyájunknak? Nem egy Isten teremtetté minket? Miért csalja hát ki ki az ő felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Hűtlenné lett Juda, és utálatosság támadt Izraelben és Jeruzsálemben, mert megfertőztette Juda az Úrnak szentségét, amelyet ő szeret és idegen Istenek leányát vette el. Elveszt az Úr mindenkit, aki ezt cselekszi, a vigyázót és a felelőt, a Jákob sátraiból, még ha áldozatot visz is a seregek urának. És ezt is cselekszitek. Betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többi az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből. És azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonságot közötted, és a te ifjúságot felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged, nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy, Isten től való magvad? Őrizzétek meg azért a ti lelketeket és a ti ifjúságotok feleségét, meg ne csaljátok. Mert gyűlölöm az elbocsátást, azt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek, Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne családkodjatok. <kül> Márk tizedik részéből. Onnan pedig felkelvén Judea határaiba méne, a Jordánon való részen által, és ismét sokaság gyűlt hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. És a farizeusok hozzámenvén megkérdezték tőle, ha szabadé férnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt. Ő pedig felelvén mondanékik, mit parancsolt néktek Mózes? Ők pedig mondának, Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk. És Jézus felelvén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 És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezték e dolog felől. Ő pedig mondanékik aki elbocsátja a feleségét és mást veszel, házasságtörést követ el az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kell egybe, házasságtörést követ el. Ez Istennek szent ígéje. Foglaljunk helyet. Támadás, a család felbonthatatlansága ellen, a vállás. Ez a fő témánk ezen az estén. Mikor elolvastam, elég nehéz témának találtam, és nem is akarok én sokat mondani ebből, hiszen a Jóisten igében nagyon világosan hallottuk azt, hogy hogyan áll hozzá Isten ehhez a témához, és a mi világunk ezt a szép intézményt, amit Isten olyan csodálatosan eltervezett, úgy látjuk, hogy a mi világunkban nagyon is tönkre menni látszik a családi élet, és Inkább választják ma az emberek az élettársi kapcsolatot, mert ugye azt hamarébb fel lehet bontani, mint azt, hogy összekössék az életüket halálig tartó hűséggel, pedig Isten a kezdetben így tervezte ezt el, amikor megteremtette az embert. Adott mellé segítő társat, és Istennek lett volna hatalma, hogy több társat is teremtsen Éva mellé, még talán több nőt. De Isten végzése így volt, és ez így látta jónak Isten, hogy teremtsen Ádámnak feleséget, és nem többet, hanem egyet, és evel értelmes módon együtt éljen. És ezt szépen el is tervezte Isten. És ez így szép ma is, hogyha két ember egybeköti az életét, és szövetségre lép. És ugye, ha szövetségre lép, ha... egymásra a szövetségre lépnek, ugye azt nem csak a földön jegyzik fel, az a mennyben is nyilván van tartva. És egy szövetséghez, ha odaszánjuk magunkat valamire, ha igent mondunk valamire, a Prédikátor könyvében, azt olvassuk, az ötödik rész, negyedik versében. Mikor Istennek fogadalmát most már tész, ne annak megadását, mert nem gyönyörködik a bolondokban, mert amit fogadsz, megteljesítsd. Két ember, ha fogadalmat tesz, azt így szép és így jó, hogy beteljesítsük, amit fogadtunk, hogy halálig tartó hűséget ígértünk a feleségünknek, a férjünknek, akkor ezt adjuk meg, mert nem gyönyörködik Isten. Ha fogadtunk valamit, és azt nem teljesítjük. És ugye az elvállásoknak, azoknak súlyos következményei vannak. Azt nem csak a két fél sínyli meg, hanem úgy mond, hanem az azt kihatással van a gyerekekre, és ugye a mi világunkban egyre jobban hatalmasodik el ez, és egyre több gyerek nő úgy fel, hogy csonk a családokban kell felnőjenek is, nem látják azt az életcélt, amit egy házaspár be kell mutasson az ő gyermekeinek, hogy nehézségekben, talán az élet viharában is, hogy kell átmenni egy életen át, hűséggel, nehézségek közt is kiállni a házastársunk mellett. És ugye, Olvastuk a Malachiás könyvében, hogy utálja az Úr ezt a bűnt, az elvállást. Nem is, hogy rossz hallóan néz rá, vagy nem tetszését fele, fejezi ki a bűn felett, hanem azt mondja, hogy gyűlölöm. Elég nehéz kifejezés is, ezt Isten ígéje jelenti ki, és így kell hozzájunk ehhez a bűnhöz. És mégis van megoldás ilyen helyzetekben is, amikor talán nehézségek jönnek be egy család életében. Ugye a boxolóknak van egy kifejezésük, amit szoktak használni. Nem tudom, a fiúk meg tudnák-e mondani, hogy mi az ő lozinkájuk, amit szoktak mondani. Jobb adni, mint kapni. És ez a házasságra nagyon érvényes. És ha ezt megtanuljuk, akkor úgy gondolom, hogy soha nem fog az ördög becsapni bennünket, mert erről szól a házas élet, hogy adjuk úgy, mint ahogy az Úr Jézus bemutatta ezt, önfeláldozó módon, az életünket, mindenünket, és így boldog lehet az családi életünk is. Nem szeretném tovább szaporodni a szót, hanem szeretném felolvasni azokat a témákat, amiért imádkozni fogunk ezen az estén. Háladás, Adjunk hálát azért, hogy Isten a házasságot felbontatatlannak tervezte. Azért a házasságokért, ahol a szövetséget mindvégig megtartották. A kegyelemért, hogy a gyermekeinket az anyjuk és az apjuk nevelheti fel. Azokért a gyülekezetekért, amelyek a család egységét és harmóniáját bátorítják. Köny közbenjárás. Imádkozunk azokért a lelki munkásokért, akik a házasság szövetségével kapcsolatos egészséges bibliai tanítást hirdetik. Azokért, akik a családokért küzdenek, hogy elkerüljék az elvállást. Azokért, akik az elvállást hirdető sátáni tanítások ellen harcolnak. Kérés, imádkozunk Isteni oltalomért minden család számára, lelki győzelemért azokban a családokban, ahol nézeteltérések vannak. Hogy az Úr legyen írgalmas azokhoz a gyermekekhez, akik szüleik elvállása miatt szenvednek, megtérés kegyelméért és a bibliai helyreállásokért azoknak az életében, akik elkövették az elvállás bűnéit. Ilyen gondolatok közt most leborulunk, és férfiak, nők, akik szeretnének imádkozni, imádkozunk. Uram, hogy áld meg mostan, akik még fiatalok, akiket még kísérlt a sátán, Uram, hogy tudjanak építeni az ígére, amit mondottál Úr Jézusom, hogy Isten egybeszéljek ezt az ember elne választa. Olyan sok ma a romboló munka. Imádkozom azon testvérek, akik ellenállnak ennek, és azért munkájukban kiállnak a helyes házasság mellett. Áld meg őket, hard meg őket drágok Adjad, hogy Isten erővel a szentődek hatalmát tudják gyakorolni minden nap. Imádkozom így ülekezetünk ifjúságáért, hogy a Biblia legyen alap a házasságban, hogy így életünk neve szolgál itt Te Földön, és egykor a dicsőségben levesünk. Amen. Amen. Amen. a házasságban, Amen. Én is dicsőítem, mennyi atyámat a nevedet, az este, a, korábban, a napot, amikor a te drága ígéddel figyelmet tetsz. Köszönöm már az úrszövetség első lapján megmondottat, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerző a segítő neki élő, hogy köszönöm ezt neked. Köszönöm a családot, köszönöm a drága unokát, amely körülvesznek bennéket naponként. Köszönöm, hogy életünk szeretetben, egymás érte, érte megérte és a mindennap életben hálásak vagyunk azért, hogy Megtartottál bennünket, és segíts a további időben, és tégedet dicsődni, és magasztal nevét a jó, hogy nem... Én azért hagyok hálát néked, atyám, hogy mielőtt házasságra lépte volna a világ szerint, még ifjú koromban megkerestél engem, uram, is a te népedhez csatoltál, gyermekeddig fogadtál. Köszönöm neked uram, hogy te rendeltél nékem hozzám élősegítőtársat. Köszönöm, hogy tapasztalhatom a család élet szépségét, a te áldásaidat, legyen ezért magasztal a neved. Uram, kérlek, hogy áll meg azokat a családokat, és légy kégyelmes azokhoz a családokhoz, Uram, ahol a sátán kifejti az romboló hatását, és valóban nézeteltéresek vannak a felek között. Uram, kérlek, hogy munkálkodj a te lelked által, és ne engedd, hogy te Neved gyaláztassék miattunk, neked, Uram, hogy az ördöggyőzött elnöskedjen ebben a dologban, hanem azt, hogy valóban a te törvényed, a te elveid azok érvényesüljenek gyülekezeteinkben a te néped között. Amen. Ámen. Ámen. Ámen. azért, hogy azok a házasságok, amik köttek neked, a gyülekezetben azok, tehát legyenek, és azokat te szervezzel meg, és kérek te, hogy a családokkal, akik között ez így van, ha nem. imádunk téged, azért a kegyelemét, hogy ma este ez a gyülekezet imádkoztat könyöröket azért, hogy a családok legyenek megolva az ördög hatalmától, és attól, hogy ne a szép hanem igazi harmónia. Békesség legyen a családokban. Arra kérlek, hogy át meg így gyerekezetünkben minden egyes családok. Amen. Amen. Amen. Én is magasztalom nevedet, hogy a csodálatos művedét, tervedért, amit elvégezte az emberi az évemből. ez az emberi Köszönöm, hogy tőlem sem meg azt, hogy én is házasságban élhettem. Mama, bűnbánattal kell visszatekintsek, olyan sokszor nem álltam meg a helyemet, olyan sokszor békételen voltam, nem voltam elég türelmes, de köszönöm, hogy mindezt megbocsátottam a érdemes érdekében. Tiatyám, szeretném hátra a napjaimat is veled tölteni, rád figyelni, tőled venni a tanácsot. Köszönöm, hogy megeldottál gyermekekkel, gyermeketkel, áld meg őket is, azokat, akik már házas, házasok, Háld meg azokat is, akik még mahányosak, vezesed őket is, adjál nekik türelmet, békességet, tiszta látást, hogy a te vagy minden nap. Imádkozok azokért is, akik nehézségben vannak, azért a családért, ahol a sátán befurkózod, élek, légy velük, fogd meg kezüket, adjál nekik is tiszta látást, bölcsességet, bűnbánatot, és állítsd azokat is a helyükre. Amen. Amen. Amen. Áldott légy mennyei atyám, aki kegyelmedből olyan sokáldást adtál a családi életünkben, köszönöm Uram, Érdemtelen, méltatlan vagyok minden kegyelmedre, de köszönöm, hogy szeretetedben részesítettél, és <coughs> sokszor megtapasztaltam a Te csodálatos vezetésedet. Bocsáss meg azt, amikor nem figyeltem, reál, nem hallgattam, szabadra, adj kegyelmet Uram és Azért könyörgök, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg családunkat, Uram, ifjainkat, hogy benned kössenek házasságot, és hogy meg tud áldani őket add, Uram, azt a szoros köteleiket, ahol ott lehetsz te a családban, mint Fő, aki irányítod az életöket, aki a bajokat, a problémákat meg tudod oldani, és tudsz a szeretet által. Sokat munkálkodni adok szívében, akik neked adják életöket. Adj kegyelmet Uram, hogy ilyen házasságok szerején gyülekedetünkben, hogy szép és jó családokból, szent családokból tevődjön össze a gyülekedeti életünk is. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Házunk nevedet, nevezető öltem, házadásra őkhoz árt kegyelmezé, cseretődék. Köszönnek az eltűződött időt, eltűzettem. Eleségemmel, életvársammal, köszönöm, hogy nem összeáll el bennünket, hanem naponként tapasztalatjuk az áldásokat az számunkra. Köszönöm neked, családomat, gyermekeimet, gyermekeimet is. Jó, hogy légy velünk, áld meg az életünket, segítségünk hogy szükségesek az életünknek, óljál meg bennünket a bűntől, a kísértőnek hatalmától. Is megváltottam életünket és az életemet segítség, hogy szükséges hozzád és élegzikőségedre. Amen. Amen. Amen. Uram, hogy a Szentírásból <coughs> meg tudhatjuk, hogy mi a Te hozzáállásod a házassághoz és az elválláshoz. Köszönjük, hogy Te egybeszerkesztetted, Te láttad, hogy ez jó, Urum. Mindent, amit Te termítettél, az jó. Köszönjük, hogy te ezt is akarom, de a sátán az ős ellenség nem haszik. Ő, aki mint elétől fogva szétdobáló, romboló volt, embergyilkoló, azt akarja, hogy szép választunk, amit Te Van az első ember párva és megkísérte és bűnbe csalta. Urunk, azt akarja, mai nap is, az én házaságon is meg volt támadva de köszönöm, hogy megtartottál mindez idáig, és együtt lehetünk magasztalok, hogy nem hagytad, hogy el szétvállod, amit te egybe Köszönöm Uram, hogy ma is azt akarod és imádkozok olyan családokért, akik vállóférben vannak Uram, hogy azt gondolják meg a dolgokat. Béküljenek meg te veled és béküljenek meg egymással. Itt leg azért, hogy még van kegyelem, még van lehetőség erre. Különk, minket is használj fel ilyen területen, el akarnak válni, tudjunk egy jó szót, egy bátorító szót, egy igét mondani, urunk, hogy ne tegyék azt a dicsőtünk, azért is, hogy, hogy a kegyelmet még tart, és bízhatunk benned, hogy azok a családok, akik egyben vannak, meg is tartod, Köszönöm, hogy továbbra is benned bízhatunk, úrunk, és magasztanunk azért. Amen. Amen. Köszönöm, hogy azt, hogy a ezt óra, ahol szólták a Zamatégéden kertszül, és azt hogy a kérdés, a nagyfunként a Te szeretetezet, és kegyelmeleket, a vágyom is azonnal, hogy segítsd meg megmaradni a Te közelségedben, és mindenkor a Tégédőről táplálkozhassak, és így mutassunk boldog család életet élni, az egy engelis szerint. Amen. Amen. Hála, én is, mennyi, édesatyám! olyan csodálatosan megalkoztad a házas életed, gondunkat viselted mindez idáig. Hálát adok Uram, hogy hosszú időn keresztül házasságban élhettem. Hálát adok családomért, unokáimért. Tudom Uram azt is, hogy nem mindig beszéljük meg életünkben a Te nevet. Köszönöm, hogy mégis megtartottál, kegyelmet és itt lehetünk, itt lehetek házadban. Könyörgök, ám meg gyermekeimet, unokáimat gyermekeimet, akik házasságban élnek. Tudom, Uram, hogy a gonosz éppek ezt akarja, amit Te alkottál elrontani, felbontani. Légy kegyelmes, orszállni a is, engem is, minket, Uram, és egy fülekedetünket. Add, Uram, hogy figyelhessünk és álljunk az ige mellett, az ige tanítására, megszentelt életet élhessünk. Oltalmazd mindannyiunk életét, és tarts meg Uram, hogy mind végéig itt szívvel, maradjunk meg benne. Amen. Amen. Amen. hogy ugye karizását szerethettük, ott el bűséget egymásulán háznak azért tégedet tart élet, hogy háznak gyernökeinket is, akik már házasságban élnek, hogy ők is megmaradjanak Úgyhogy a tudatása mellett és egymásról is hülyek hogy úgy is remélhassuk a te félelmetet. Köszönjük minket, hogy te hatalmas vagy arra, hogy mindet játsenek ezért, még azért téged kérünk, hogy Hát meg azokat is, Uram, akiket a sárkány kikért, és a, a dézi, nem munkáját, az úgy néző nem munkáját, akkor felismerni, amelyek rossz hatása, és tudjanak hozzáfordulni, megszabtásért, kezelemmel. Köszönjük, hogy neked hatalmad van erre, vicsérjték azért téged, ámle. Ámle. Köszönjük, hogy nem házatod, hogy azért szerinted, így tegyem, hogy sokáig így, Az az hanem rád, azért, és égetek, is, magasztalak én is téged, drága Uram, Köszönöm a te drága ígéret, amely által te is figyelmezteted az életemet. Hálátadok azért is, hogy házasságban élhetek. Köszönöm, hogy gyermekekkel ajándékoztál meg, áldanak és magasztalak téged, hogy felnevelhettük őket. Arra kélek, jó Istenek, hogy áldjad meg őket, mindegyiket külön-külön a maga helyen. Áld meg unokájukat is, uram, hogy valóban megismerhessenek tégedet. Hogy nehogy valamiképpen a sátán elcsábítsa őket, hanem figyeljenek mindig a te lelked vezetésére, hogy megmaradhassanak benned, és akik még nem ismernek tégedet, hogy valóban nekem, Uram, arra kérlek, hogy nekem is adjál példás életet, hogy mindig figyeljek jár, hogy minden körülmények között megmaradjak mellette, és szolgálassunk egyet hűséggel, mindaddig, amíg eljött életünk. Amen. Amen. Amen. Valóban, ha elérettek Köszönjük közösen a 164-es számú éneket, 164 egymásnak terhét, a hordozzátok. Drága testvéreim, ez a téma, amelyel szembesülünk ma este, egyre komolyabb téma, és egyre inkább szembesülünk vele, még gyülekezeti körökben is, és beszélnünk kell róla. Magyarországon a házasságok több mint fele felbomlik, és itt sem vagyunk távol tőle. A civil rendelkezések ezen a téren 1993-ig mások voltak, mikor bizonyos feltételek esetén lehetett kimondani a válást, de azután lehetővé tették például azt, hogy közös megegyezés alapján is fel lehet bontani a házasságot. Igaz, hogy el kell teljen egy év, hogy az ér, érvénybe lépjen, de ez korábban nem volt lehetséges, közös megegyezés alapján. Hát, közös megegyezés alapján mondták ki az igent egymásnak, még ások, apa és a nagyharang. És most közös megegyezés alapján mást mondanak? Igaz, hogy... Ez a rendelkezés nem lehetséges, ez a, ez a lépés nem lehetséges, ha a házasságból gyermekek születtek, akkor közös megegyezés alapján nem mondhatják ki a vállást. Hitvallásunk szerint azt olvassuk, hogy a házasságot nem kell vállással felbontani. A vállás megvan tiltva a hívők számára de említ két esetet az ígére hivatkozva. Egyrészt akkor lehetséges, mint büntetés a házasság törő fél ellen bebizonyosodott paráznaság esetén, és a második eset, amikor úgy fogalmaztak, hogy rossz, a család rossz indulatú elhagyása esetén. A keresztény egyházban egész a reformáció utánig, tehát 8. Henrik 1550 táján uralkodott Angliában, ő vált el először Aragóniai Katalintól, És attól kezdve hallunk és hallhatunk válásról. Angliában a 1971-ben hoztak egy másik törvényt, amely, amelyben azt írják, hogy, hogy akkor lehet felbontani, ha a kapcsolat javíthatatlanul megromlott. Mit jelent az, hogy javíthatatlanul megromlott a kapcsolat? Hát ezt nem részletezik. Statisztikák azt mutatják, hogy a házasságok többsége az első kilenc évben bomblik fel. És a másik pedig az, hogy amikor húsz év házasság után bomlik fel a házasság, azok a problémák, amelyek miatt végül kimondják a válást, azok megvoltak 15 évvel korábban is már, de megvárták, amíg a gyermekek megnőttek. Mindenképpen szomorú, és amint említettem, szembesülünk ezzel a kérdéssel egyre gyakrabban. Négyféle vélemény is van az új szövetség alapján. Az egyik vélemény az, hogy semmilyen ok, semmilyen bibliai magyarázat nem létezik a házastársi kapcsolat felbontására, az elválásra. A második vélemény az akik, amikor azt úgy gondolják, hogy létezik bibliai és jogosok az elvállásra, házasságtörés esetén, vagy a család rossz elhagyása esetén, úgy, ahogy említettem, ahogy a mi hitvallásunkban is van, de mind a két eset nagyon kérdéses, mivel a Biblia általánosan, az Új Szövetség általánosan a megbocsátást és az engedelmességet tanítja, és sehol nem bíztat az elválásra. Sőt, Korintusi első levél hetedik részében azt olvassuk, hogyha végül mégis bekövetkezik, akkor maradjon házasság nélkül, amely annyira világos, hogy lehetetlenné teszi lényegében az újraházasodást. Márpedig emberi logikával semmi értelme nincs a válásnak, hanem azért történik, hogy lehetővé tegye egy lehetséges második házasságot. De azt még inkább, amint említettem, tiltja Isten ígéje. A harmadik vélemény az, amikor a házasságban felmerülhetnek olyan problémák, mondják némelyek, testi vagy értelmi betegségek, amelyek nem voltak előre láthatóak, és időközben felmerültek, és akkor ez lehetővé teszi. Nem mondhatjuk ezt valóságnak, mivel amikor kimondják a felek, hogy jólétben és betegségben, szegénységben, gazdagságban, az élet minden körülményei között, abban az is benne van, hogy lehetséges betegségek jöhetnek majd, amelyek még nincsenek, vagy olyan baleset, amely egy életre megnyomoríthat, és a házasságot az nem bonthatja fel. Aztán van a negyedik vélemény, ez a római katolikus egyház véleménye, akik nem ismerik el a polgári házasságkötést, csak a vallásit. Ennek alapján azt mondják, a házasságot csak az egyház bonthatja fel, és abban az esetben, hogyha nem konszumálódott, ha nem lett, ha az első házasság tehát nem lépett még érvénybe. Ez hangsúlyozza az egyház és a papok hatalmát ebben a kérdésben, amely idegen Isten igéjétől. Elolvasom, mit mond Isten ígéje az Ószövetségben, amelyre az Úr Jézus hivatkozik, hogy Mózes a ti szívetek keménysége miatt megengedte. Na mi az, amit Mózes megengedett? 5 Mózes 24-ben azt olvassuk: Ha valaki asszonyt vesz magához és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja azt kedvére valónak, mivel hogy valami illetlenséget, vagy az újfordítás, valami ellenszenveset talál benne, és írné ki levelet és kezébe adja azt annak is, elküldi őt házától, is kimegy az ő házától, is elmegy, és más férfiújé lesz. És a második férfi is meggyűröli őt, és írné ki válló levelet és kezébe adja azt, és elküldi őt házától. Vagy ha meghal az a második férfi, aki elvette azt magának feleségül. Az első férfi, aki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy feleségévé legyen. Minek utána megfertésztetett, mert utálatosság ez az Úr előtt, te pedig ne bűnössé a földet, amelyet az Úr a Te Istened átnéked örökségül. Több kérdést vett fel, mint ahányat megmagyaráz ez az ige szakasz, de az Úr Jézusnak nyilván igaza van Máté 19-ben és Márk 10-ben is, ahol azt olvassuk, hogy a ti szívetek keménysége miatt adta Mózes ezt a rendelkezést. A profétáknál gyakran találkozunk ezzel a kérdéssel. Biblia időkben gyakori lehetett, és... Később is nyilván korlátozni akarta ezzel az Úr ezt a gyakorlatot, azzal, hogy vállólevelet kellett írni, legalább a rabbik szerint két tanura volt szükség, ha csak egy tanú írta alá, és a férj az nem volt érvényes, két tanura volt szükség, és az asszony kezébe adták, amely felhatalmazta őt arra, hogy újra férhez mehetett, szabad volt, tehát ha férhez ment, akkor nem vádolhatták poligámiával vagy bigámiával. Szabaddá tették erre. Ez viszont egy korlátozó intézkedés volt, nem pedig egy felhatalmazás. Mózesati szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsásátok, de kezdettől fogva nem így volt. Mások azt mondják, nem csak azt kell nézni, amit a profiták mondanak, hanem azt is, hogy miért mondják azt a profiták, vagyis, hogy a társadalmi körülmények, a kulturális helyzet befolyásolta ezt a kérdést, és a mostani társadalmi helyzet, és a mostani kulturális helyzet ugyanúgy befolyásolja ezt a kérdést is, és így tovább ezért figyelembe kell venni. Hát amikor 1800-as évek végén, Lehetővé tették Angliában a vállást, az rohamosan, tehát nagy, nagy mértékben megnőtt a vállások száma. És... 1857-től az elvállás és házassági okok törvényszékét megszüntették, és egy új törvénykezés lépett életbe, amint említettem, hogy a házastársi kapcsolat javíthatatlanul megromlott. És ennek következményeként a vállások száma ugrásszerűen megnövekedett. Mert hát hivatkoztak arra, hogy javíthatatlanul megromlott. Pedig valószínű, hogy lehetett volna még javítani rajta, ha akarták volna. Minden elvált házas pár rossz bizonyság a kívülvalók felé. Most a hívőkről beszélünk. Mert azt az üzenetet továbbítja, hogy nem megbízható a mi Istenünk. Hiszen Isten színe előtt volt megkötve az a házasság, Isten színe előtt fogadtak hűséget, halálig tartó hűséget, és ha ezt felbontják, hát akkor hogy lehet akkor megbízni az Isten előtt kimondott, Isten színe előtt kimondott igenben, fogadalomban? Ahogyan Krisztus szereti az egyházat, úgy kell szeresse a férfi a feleségét, vagyis ez egy bizonságtétel a világ felé, és ez önmagában prédikál. Nyilván, hogy nem mondhatja egy házas pár sem, hogy nem voltak nehézségek, amiket át kellett hidalni, meg kellett beszélni, és így tovább voltak. És éppen ez az, hogy az Isten színe előtt ezeket mind meg lehet oldani, és az Úr erőt ad, kegyelmet ad a út folytatásához. Imádkozzunk most azért, hogy ne legyenek vállások. És ahol voltak, ott az Úr gyógyítsa be a sebeket. Legtöbbször a gyermekek sínlik meg, hosszú távon, nem csak a személyes életünkben, hanem kihat még az ő házasságukra és az azutáni életükre is ezeket pszichológiai tanulmányok bizonyítják. Imádkozzunk azért, hogy az Úr népe példa legyen a házastársi kapcsolatban, hogy... Ne kerüljön erre sor, és ott, ahol megromlottak a viszonyok, az Úr hozza helyre, állítsa helyre a békességet és a kapcsolatot. És hálát adunk azért, hogy Isten segítségét kérhetjük saját házasságunkra. Tovább folytatjuk az imádkozást. Mondják, hogy a nem hogy nem nem hogy egyetértésben, szeretetben, békességben megmaradjon az ő házasságuk. Meg tudjuk, Urunk, hogy minden válásban a gyermekek sokat szenvednek. Ezért könyörgök, hogy légy segítségünkre nekünk is és nekik is, hogy megmaradjanak a Te békességedben. Amen. Amen. Amen. Istenem, köszönöm neked <tos> a házasságomat, köszönöm azt, hogy Te bellek kötelek, és Istenem, én arra szeretnének kérni, a segíts, hogy mindig rá tudjunk figyelni, hogy a hármas kötél sor szakadjon el. Segíts mindig rád benned bízni, és rád építeni a mi házasságunkat. Istenem, kérlek, imádkozom azokért, a gyerekekért, és akik elváltató gyerekei, tehát, hogy nem benned, és kérlek, te segíts nekik, és légy velük, és te oltalmaz az ő életetet, és Köszönöm azt, hogy meghallgatsz. Amen. Istenem, én is Szóval azt, hogy a mi házasságunk a benned köttetekben. Istenem, bocsáss meg azt, hogy sokszor nem figyeltem, és nem figyeltünk rá eléggé, és ez a hármas kitét megrazolt Istenem, az a vágyom, hogy Te erősíts bennünket, erősíts meg ezt a köteletet, és segíts életünk hátrálevé részét. Te veled szeretetben élni. Amen. Amen. Amen. Amen. Életet, hozzád való ragaszkodást, és egymási között kívül való szeretetet. Amen. Uram, az én szívem is hálás, hogy azosságban is Hagyjad Istenem, hogy nagyon tudjanak hozzád ragaszkodni mindegyik, ha Te szeretetedből nyervé tudják egymásnak a szeretetet mutatni, megbocsájtani egymásnak, és egész a Tudom, Uram, hogy az ős ezt nem akarjuk, de hát Neked, Úr Jézus, hogy te mindeneknek Ura hogy kélek légy kegyelmes, is, adja úgyulásra ott is, ahol már elrúgottak a helyzetek. Legyen meg a Te drága kedje, amed akaratod feledténk. Köszönöm. köszönöm Istenem, hogy életem és házasságunk is, hogy az Azért imádkozok, hogy egymásnak tett ígéretünket, le tudjuk tartani. És köszönöm, hogy előtt a közésségét, hogy nekik is be tudják élni. Mm -hmm. no, köszönöm azt, hogy Te vagy az, aki. győzedelmeskedett, hanem te és Jézus, és köszönöm, hogy érez, hogy te is tapasztalhatta a házasság, mint az időn, és azt is, hogy bemutoltál a Köszönöm, És én is köszönöm neked azt a kegyelmet, hogy házasságban élhettek nagyon állásunk azért, hogy elég. Köszönöm azt, hogy békességben, éltünk, és szeretetben is, hogy jelen volt az életünkben, és köszönöm, hogy arra hívsz minket, hogy békésben éljünk, és szeretetben, békességben Szeretnék ezt betölteni venni, kedves eredeted az életünk, és szeretnék jó példák lenni a gyerekeink előtt a körülött. Két is imádkozok, hogy ezt a közösséget az elvállásoktól. Attól, hogy a házasságok megromuljanak, kérlek Istenem, hogy Te a közösségünket ettől és támányunknak, hogy még jobban tudjuk egymást értékelni. Az én szívem is nagyon hálás, jó Istenem azért, hogy mindentől megőrizted és megtartott házasságunkat ennyi éven keresztül. Széven vágya az, hogy had tudjunk rá figyelni ezt és az Ánga, hogy vegyünk ellenére kitart a minden, ám. Jó Istenem, köszönöm azt, hogy te vagy a házasságnak a szerdélye, és ebben a megtartója is köszönöm családomat, köszönöm férjemet, gyermekeimet, köszönöm a meki családi együttlétet. Köszönöm a békességet, köszönöm, hogy nagyon szeretsz enget. azért imádkozom, hogy Te oltal a mi családi életünket, és ad nekünk győzedelmes életet, hogy győzni a sárkan fele, hozzád, és azért imádkozom, hogy megrondott családi életek vannak, ahol az ördög között a felek közé, te őrizd meg őket, hogy hogy még gonoszabb cselekedjenek, adj nekik megtérést és megújulást és békességet az ő életükben. Amen. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy kíváncsi Köszönöm, köszönöm férjemet és köszönöm gyerekeink, hogy megáldottál minket. Köszönöm a szépen, hogy mindig bennünket, hűsépen is. Szeretnénk továbbra továbbá és az életünket, hogy pedig általánk, és, és homak bennünket az életedéseitől. Eltérződéseit, és imádhatom mindezikért tülem, akik hát a válás gondolata, hogy abban vannak, kérlek, hogy más meg őket is szólj, és meg őket is Adulom, és úr maga a gyűlökeleten belül is, hogy ne megválás, nem meg a vállásba a nem köszönöm azt, hogy te, te alkotad a házasságot, és ez igen jó, és ezt tapasztalhatom én is minden nap. Köszönöm a sok áldásokat, amivel elhalmozol minket minden nap, és az eddig életünket is megáldottad. Köszönjük a sok örömteli pillanatot, amit átélhettem a eddig is együtt. nem segíts meg, hogy mindig éjünk szeretetben, békességben, legyünk hűségesek egymáshoz, legyünk önfeláldozóak, segítőkészek egymáshoz. és Tehát meg tovább is a mi házasságokat, és ne engedjünk soha a sátának, akinek az a fő célja, hogy szétrombolja az egységet, a harmóniát, Szeretnénk inkább rád figyelni, és hűségesek lenni Te hozzád és egymáshoz. Amen. Amen. Jóra kérlek én is, Úr Jézus, hogy segíts nekem minden élethelyzetben rád figyelni, és igény szerint élni, és kérlek, hogy áll meg családunkat és minden családot, a Te oltalmazó kegyelmeddel. Amen. Jó Jézus, köszönöm neked a házasságot, köszönöm a tárassamat, akit te kaptam tőled, szeretném Jó te tölteni még inkább a kapcsolatunkat szeretettel is. Segíts nekem úrja is, hogy kérdöntetőképpen a inkább függsak meg ebben nem. Amen. Én Istenem, hála az van azért, hogy te vagy a házasság alkotója. Köszönöm, hogy egy szép teremtetted, Köszönöm a mi házasságunkat, is, köszönöm, hogy hűségben élheted az idáig. Arra kérlek tégedet, hogy Hát mi minden egyes házasságot gyűlökezhetünk önökben, és segíts meg, hogy valóban példát lehessünk a családba és a társadalomban nézve, és hogy valóban felnyízenek reák és megláthassák bennénk a teadásokat. Jó isten, az inszínűs állás azért, hogy házasságban élhetek. Köszönöm azt a kegyelmet, amit te túl tért, amit adtál kegyelmetből. Azért, tenni, hogy a minőmesterhez segíts, hogy Telenülhető, éltelmes módon egyik élni, és az, hogy ha tudjuk például ennyi a következő időzetet, hogy elművejtek, ha tudjuk halálni, ha tudjuk, külségben egyik élni, amelyek van. Köszönöm Istenem azt, hogy megtapasztalhattam azt, hogy Te vigyáztál a mi Köszönöm gyermekeimet. Istenem, könyörgök hozzád, hogy segítsd őket, is mind egyen-egyenként. Te benned a házasságot. Ámen. Ámen. Szépén szív, misálasz, Jó a a gyövőként. Köszönöm, a kis, hogy itt nevelhetek el a családban, hogy emléke, hogy Minden családban is Ugye, én, családban. Amen. <híves> Három éneket fogunk énekelni, a 756-os számú éneket, 756, vezess minket, ó, nagyisten, földi vándorútunkon. Tegyük a Te nevedet, Urunk, házasság szerzője, aki őrködsz életünk fölött. Köszönjük, hogy veled indulhattunk útnak, és veled kívánunk útnak indulni ezután is életünk hátrálevő részében. Tegyük a Te akaratodat. Imádkozunk azokért, akik még nem léptek házasságra, hogy a Te akaratod szerint történjen az ő életükben minden. És imádkozunk a házas párokért, hogy őrizd meg őket szeretetben, békességben, egységben. Áld meg, Urunk, így az életünket ebben az évben is, neved dicsőségére. Amen. Az Úr Jézus a